Залита водою стеля, уламки обуглених речей та побитий кафель у ваній кімнаті. Зіпсовані шпалери. У такому стані після пожежі квартира родини Сергія Мироненка. «Я не єдиного сухого міста тут». «Не залишилося сухого місця тут. Так само у наших сусідів знизу. Тому що з нашої квартири вся вода потрапила до неї. З часом вода стікала ще нижче. Всі меблі промокли. Все тепер розібрано. Деякі речі висихають. Частину речей виконали, тому що не підлягали просушці». Сергій та його дружина – медики. У цій квартирі жили разом із двомісячним сином. Я працюю лікарем-анестезіологом-реаніматологом лікарем в П'ятій міській лікарні та на швидкій допомозі. Моя дружина – лікарка-педіатр, зараз знаходиться в декретній відпустці. За словами Сергія Мироненка, наразі дружина разом із двомісячним сином Давидом тимчасово переїхала до Кривого Рогу. Пам'ятаю, як починалася пожежа. Починалася вона із крівлі другого під'їзду та розповсюджувалася у всі сторони, збирав речі, споглядаючи на це все. Зібрав документи, зараз проживаю у друзів. Міський голова говорить про те, що буде ремонтуватись дах, горище і потім квартири це все буде ремонтуватися. 13 тисяч 850 гривень запорізький краєзнавець та екскурсовод Робан Акбаш вчора, 9 серпня, передав родині Мироненко. Гроші були зібрані під час благодійної екскурсії містом. «З інших містів і що щось перечислили, так що я сподіваюся, що воно принесе в пользу, особливо малышу. Нагадаємо, в ніч на 3 серпня сталася пожежа. Зайнявся дах, де тривав ремонт із залученням відкритого вогню. 74 жителі не травмувалися, але їхні оселі у кіптяві та вологі від води, якої рятувальники гасили пожежу. Ольга Ванова, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.